ومن الذين يتبعون الكتاب ويهتدون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا واعلموا أيها الناس أن خير الكلام هو الكلام الذي بين أيديكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى المبدوء بالفاتحة المختم بصورة الناس فمن قال فيه أنه بدل أو حرف أو زيد منه فقد خالف محكم كتاب الله سبحانه وتعالى أو قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعلموا أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم صنوا لهذا الكتاب ألا وهي اتباع سنة المصطفى فمن أخذ بها أخذ بحظ وافر وطار بجناحين جناح الكتاب والسنة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد أخذ بهما بجناحي طائر يحط متى يشاء ويطير بهما متى يشاء وأعلموا أيها الناس أن الشيطان قد حسدكم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبيكم آدم لما عصاه في ذلك المخلوق فأعلموا أنه لن يترككم وَلَنْ يَدَعَكُمْ هَكَذَا هَمَلًا وقال الله سبحانه وتعالى عنه قال إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا فلذلك كانت كل محدثة بدعة والمحدثة والبدعة التي هي ليس لها أصل من الدين ولا تشريع ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كل ذلك كانت بدعة مستحدثة جديدة فكانت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها السادة إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا صنف من الطغاة في القرآن الكريم وبين لنا حال هذا الطاغية وكيف تدرج في طغيانه وكيف كان له أتباع وكيف بدأ وكيف انتهى كل هذا ليتعظ الذين ياتونه من بعده بهذا المثل ليتعظ الناس لياخذوا حذرهم ليتوثقوا مما يفعلون فإن العاقبه ان ان لم يسمعوا العاقبه التي التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاولئك الطغاة الى الذين الى الاذان الصماء كانت عاقبه وخيمه ونادى فرعون في قومه عنوان الخطبة يا سادة الاستخفاف في العقول والاستخفاف في العقول هي جريمة قديمة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة فكان هناك طغاة وظلمة وهناك مصلحين في الأرض فصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فمرة يغلب أهل الرحمن ومرة يغلب أهل الطغيان أصحاب الشيطان فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الطاغية ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بدأ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 فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين هذه علامات يبين للناس ذلك الطاغيه انه بهذه العظمه كيف تتركون الذهب كيف تتركون المال ثم كيف تتبعون اين عقولكم ثم تتبعون هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كل هذا والناس تسمع والأتباع يسمعون ولا ينكرون فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فاستخف قومه فأطاعوه يعني التدرج فاستخف قومه فأطاعوه فانتقمنا منهم فلما اسفونا مع اليوم اسف فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ليريد التعظ يعني هذا مثال حي في الارض مستمر الى قيام الساعه وفرعون ايها الساده لم يأتي من فراغ بل ان الله سبحانه وتعالى قد ذكره عن فرعون وقال ما علمت لكم للناس ما علمت لكم من إله غيري توصل وتطور الحال عنوان الخطبة يا سادة الاستخفاف في العقول ما علمت لكم من إله غيري إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة حتى يسيطر إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة فهو أول طائفي بالأرض فرعون يستضعف طائفة يذبح أبنائهم طائفة يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إن فرعون كان من المفسدين إنه من المفسدين إذا حتى يسيطر على الشعب فلا بد أن يستضعف طائفة لا بد أن يخرب طائفة يهدم بيوتها يذبح أبنائها يهجر أبنائها يقطع عليهم ما يقطع ثم يرفع جهة أخرى هذا لماذا كل ذلك حتى يبقى مستحوذا على ذلك الكرسي والناس تسمع ولا تنكر والناس تسمع ولا تنكر فاستخف قومه فأطعوه ثم أن فرعون بدأ الآن ووضع نفسه المصلح المصلح الديني والمشرع القانوني حتى أن أن فرعون أراد توقيع من الشعب أن يقتل الداعي الحق الذي يدعو إلى الله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه شو يسوي خله يسوي لاروني اقتل موسى وليدعو ربه اريد توقيع من عندكم اريد تجمعوا لي تواقيع حتى يكون عملي مبرر لما سافعل لماذا يا سيدنا يا كبيرنا اني اخاف من هذا الداعيه من موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد أن يُبدِّل دينكم أخاف على الدين صار حامل الدين صار حامل المذهب إني أخاف أن يُبدِّل دينكم أو أن يُظهر في الأرض الفساد فلا بد أن تُقتل هؤلاء الدعاة ثم وصل به الحال أنه تطور والناس تسكت على هذا الظلم وتسكت على هذا استخفاف هذه العقول حتى قال يا هامان ابن لي صرحا من الطين يا هامان ابن لي صرحا صرحا لما يا هامان ابن لي على الطين صرحا فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين أريد ابن لي صرحا يا هامان يا أيها الوزراء أيها الوزير الخانع أيها الوزير الذي لا تستطيع أن تتكلم يا آمان ابني لي على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى أريد أريد أسمع فأوقد لي فأوقد لي على ذلك الصرح نار أريد أشوف رب موسى وأنا أين رب موسى ابني درج إلى السماء وشعلوا واشعلوا نار أريد أريد أن أرى رب موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين والشعب يسمع والشعب يسمع لا يحترض لأنه فرعون لأنه فرعون ثم حدث نزاع والشعب يتفكك والمنظومة الإدارية والمؤسساتية أصبحت غير رصينة ثم جعل فرعون حتى يستولي على العقول أنه جعل محكّمين آخر ما في جعبة فرعون عنوان الخطبة الاستخفاف في العقول يا سادة فجعل محكّمين وأن هذا الأمر لا ينتهي وما زال هناك أناس يتبعون الفقراء يتبعون موسى وهناك أناس لا يريدون أن يسمعوا أتباع فرعون وفرعون قد غص في هذه الثلة البسيطة أتباع موسى موسى من ثقيل اللسان وفرعون من عنده الحديد والنار عنده الذهب والمال أنه يخيف الناس إرهاب ثم أن فرعون قد قامها لموسى قال لان اتخذت الها غيري صراحه الان اصبح الامر ليس سرا خرج من حديث النفس لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين انا الاله انا الاله انا لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد خل نسمع اسمعنا خل نتناقش جلسه حواريه ماكو ملغي انت انت ملغي فكرك ملغي لا اريكم الا ما ارى اقف عمي اضرب رايك اسمع من الاخرين اسمع صيحات الناس انت وين رايح هذا الطريق مو صح توقف اسكت اقتلوه اذبحوه هجروه هدموه عليه بيته كل هذا الغاء للطاقات الغاء الفكر لا اريكم الا ما أراه ما اريد اسمع كل هذا ثم قال للداعيه لأن اتخذت الها غيري لاجعلن لاجعلنك من المسجونين ثم جعل محكمين اراد ان تنطلي هذه الافكار على الشعب فقال ابعثوا لي في المدائن حاشرين أرد كل المدان أن يعني يأتوننا أن يأتوننا بكل ساحر عليم. بس علماء السحرة. لعلنا نتبع السحرة. لعلنا نتبع موسى. نسوي سجال فريق. فلما جاء السحرة. وقد اشترطوا ما اشترطوا. إن لنا لا أجر. قال نعم وإنكم من المقربين. مباشرة لما ينتهي هذا النزال. كتب الشكر والتقدير موجوده والتعيينات موجوده في اعلى المراتب في البلاط الملكي الوظيفه موجوده علي تشتغل يوميه على ابو 3000 4000 دينار طم الخريزه تشتغل بنانه وهاي هاي زعلانه ويا رجلها وهاي ما تخلف وما شنو انت من السحرة وحاط لك دني ما يفيد ما يصرفون راح نسوي لك راتب معدل راتب لانه انت مثلا مظلوم كنت موجود فيه غير مكان مهجر وطبعا انت كنت مجوز بامريكا قاضي هناك يعني ويا الحبايب والاحباب فانت لازم تاخذ راتب تاخذ راتب هل تعلمون اخواني عندنا بالحكومه اكثر من 196 او 93 شخص يقبضون ست رواتب هاي ليش أو اكو ناس بيهم 2001 يقبضون خمس رواتب واكو ربع مليون أكثر من وخمسين ألف يقبضون راتبين، ليش ما تسأل؟ يكلفون ميزانية الدولة 18 مليار أو 19 مليار وقول خلي لك أم خليها 20 عم على على حساب الربع هاي كلها هاي خارج الميزانية، واحد قابض أربعة خمس ست رواتب، هذا وين كان الله أعلم خوش فعليش تشتغلون؟ المهم جاء هؤلاء السحرة و والناس ترى هذا الفريق فريق فرعون وفريق السحره العنوان يا ساده ما زلنا فس استخفاف في العقول ثم ان هؤلاء العلماء قد عرفوا وقد علموا ان موسى لم يكن كاذبا انه حق وانه دين حق انه ليس ساحر انه لا يعمل السحر مثل ما هم يعملون انه شيء خارج العاده فوق فوق العاده انه حق فامن هؤلاء السحره طيب انت مو جعلت هذا الفريق انت موردت فريق محكم دولي انت موردت ناس تحكم ما عندك ثقه بينا انت ما عندك ثقه جبت اهل الخبره اهل الصنعه قال امنتم له قبل ان اذن لكم النتيجه معروفه الطوب ما الطوب تنتخب ما تنتخب عشان هاي جابها علينا هاي الشغلة جابها سلفها هاي هاي إيش إمسحها النتيجة معروفة تريد ما تريد تريد ارنب طن غزال تريد غزال طن كرم المسألة محسومة آمنتم آمنتم له قبل أن عادنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا كبيركم اتفقتوا وياي اتفقتم وياه اتفقت هؤلاء في ظلام الليل انه لكبيركم امنتم به قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ماذا لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ثم هذا كل هذا تصليب وتقطع ايده ورجليه ولا أجعلنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أيون أشد عذابا وأبقى والله لاسوي بكم سوايا ما مسويها واحد قبلي لقطعنا أيديكم وأرجلكم وأصلبنكم وأش... وأحرقكم بجذوع النخل والله خليكم مثله ولا تعلمن أيون أشد عذابا وأبقى النتيجة معروفة أنت مقع عليها الشغلة علي من جايبنا تضحك علينا أي أضحق عليكم أريث بركت تنطلي عليها عليكم وشعب كثير من الناس واتبعوا امر كل جبار عنيد كل هذا يا سادتي لما وصل و وطفح الكيل هنا الله سبحانه وتعالى لما تحجرت هذه البشر البشريه ثم الله سبحانه وتعالى قد قال عن هذا فرعون و عن أولئك الذين يتبعون فرعون ماذا حل بهم فاستخف قومه فأطاعوه أطاعوه خوفا منه أو مجاملة فماذا الله سبحانه وتعالى عنهم قال فأغرقناهم أجمعين فأغرقناهم أجمعين كل من كان مع فرعون كل من لم يسمع قول الحق هو هو وجنوده لان الجنود الذين اتبعوه الذين لا امر لهم قد هلك فرعون نفسه واهلك الامه التي معه كل هذا لانه لم يسمع لانه لم يسمع دمرت البلاد والعباد لان فرعون لا يسمع لان فرعون اله لانه لا يريد صيحه صيحه من هنا ولا من هنا الكل لازم تصفق له، الكل لازم تصفق، الكل لازم تطلع للانتخابات توقعون لا مرشح لا بديل، الكل لازم اطلع تسعة 99% أو تسعة بالعشره انا فقط الوحيد بالساحه، كل هذا حتى لا نسمع فخربت البلاد والعباد وفرعون ما زال طاغيه ما زال راكب راسه لا يسمع من الآخرين كل هذا يا أخواني الاستخفاف في العقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبي الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا ربي تسليما كثيرا إن الطاغية الذي لا يريد أن يسمع ويستخف في عقول الناس بعد أن استكبر فرعون هو وجنوده وجنوده في الأرض بغير الحق كانت النتائج هذه النتائج الوخيمة أنه أغرق المجتمع أنه أهلك المجتمع حتى تبدل مجتمع آخر بسبب شخص واحد والحاشية والزباني هؤلاء معه يصفقون كل هذه الافاعيل التي فعلها فرعون وهناك شعب يصفق جاء في الحديث يقول إذا رأت أمتي الظالم إذا رأت أمتي إذا رأيت أمتي تهاب الظالم ولا تقول يا ظالم يوشك أن تودع منها خلاص يعني اغسل إيدك إذا رأيت أمتي تهاباً تقول للظالم يا ظالم يوشك أن تودع منها هذه الأمة رواه الإمام أحمد الحديث إذا رأيت المنكر وأنت, وأنت تسكت اعلم أصبحت شيطاناً لذلك ما يحدث الآن في هذا المجتمع من عجائب وغرائب لا يسمعون لكل صوت فإن لم يسمعوا كانت النتيجه النتيجه مثل فرعون وجنود فرعون مصيركم مصير فرعون واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق ايها الجنود يا من تطيعون ذلك الملك اتقوا الله سبحانه وتعالى اولا في انفسكم واعلموا انكم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لذلك يا ساده الان وهذا الوضع الذي ترونه امامكم كل هذا ويراد يراد منا لابد ان نجمل وجه ال وجه السلطه ووجه السلطان كل هذا والحال البائس الذي نمر فيه كهرباء ماكو خدمات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 على رجليه كل دول العالم الفيل يمشي على رجليه اللي عندنا بالعراق عندنا الفيل يطير شلون بقدره قادر احنا عندنا اخواني خاف واحد راح يشوف هذا الفيديو من خارج العراق احنا بالعراق عندنا الفيل يطير بقدره قادر اذا عندكم الفيل هناك يمشي على رجليه على قدميه فان الفيل في العراق يطير خرج لنا مسؤول كبير يقول ممكن العراق ان يصدر كهرباء وهناك مسؤول اخر قال قبل عشر سنين راح يصير عندنا فايض محتارين ومحتارين وين نود الفايض هسه عندنا مسؤول يقول ممكن احنا رحنا نصدر كهرباء زين لمن نصدر كهرباء؟ لمن من؟ الايران جاءت تبيع كهرباء والغاز وياها لمن نصدر التركيا لمن؟ للاردن للسعودية للكويت إل الصدر إيش يا إنت الفيل عندك يطير عمي إنت تضحك على روحك؟ منو سوريا سورية اكتفاء من من الصدر؟ إل من, من للهواء؟ هاي مواد والجوار الجوار؟ الصدر؟ هو أنت شايف حالك؟ وقت تتضرب روحك؟ إذا هسه أسأل يريد يتشذب هو إيش؟ هي هسه طير لك فيل، واحد حي ما يطير له فيل، بس ما يطير له فياله هيك يعني جمله واحده، فعندنا عمي ما يصير هيك يا والله عيب، عيب على مسؤول يطير فياله عيب، هذا فاستخف قومه فاطاعوه، نعم فهي دعوه، الفيل عندنا يطير، فلا تطيرون فيال عمي المسؤولين، اتقوا على الله بهنا يعني احترموا شيباتنا، احترموا عقولنا، شو صغار احنا يضحكون علينا؟ يعني ما تحل عزمتك يا عمي ما تحل أزمة هاي العالم اضطرعت الآن خرجت من بيوتها الناس قتلها الحر ماتت ماتت وانت بعدك الص... يعني تعيشون بهذه الأفلام بهذه بهذه التراحات وشنو تدمر الناس خمسين ألف معمل متوقف صناعة مالكو وأنتم تريدون أن يمجدكم الناس يمجدون السلطان وتريد تمجد السلطان يرحم والديكم عمي يرحم والديكم ارحموا انفسكم وارحمونا اتقوا الله فينا اتقوا الله في هذا الشعب المسكين هذا هؤلاء هو اهل العراق عيب لا تستهزئون بهم هؤلاء اهل العراق العراق قد قال عنه الاقدمون العراق كنز الايمان جمجمه العرب مادة الأمصار رمح الله في الأرض اهل العراق كنز الإيمان جمجمة العرب مادة الأمصار رمح الله في الأرض ورمح الله لا ينكسر فاتمنوا رمح الله لا ينكسر لأنكم رمح الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم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 يا وزير الزراعة الله يرضى عنك يا دكتور تدري لو ما تري انزل للعلوة يا دكتور يا وزير الزراعة انزل للعلوة وشوف الناس 30 كيلو 25 كيلو ب دينار ليش ليش؟ وانا هذا الفلاح ليش؟ مو مات مو تقول له انت ليش ما تزرع؟ مو جاي يزرع يعني تجيب الطماطم الإيرانية ب 750 ألف ألف وربع والطماطم العراقية ب 30 كيلو 30 كيلو ب دينار وتقول له الفلاح اشتغل يا هذا شلون صارت؟ ليش هيك؟ ليش؟ هذا هذا الحال يوقف الاستيراد مننا يخلي الطماطم هاي تشتغل صنعونا معمل مال تعليب سووا معمل مال تعليب على الأقل ارحموا هؤلاء الفقراء ارحموهم ارحموهم يرحمكم الله ارحموا هؤلاء الناس فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله إن لم ترجعوا إلى الله والله إن لم تتقوا الله سبحانه وتعالى لا يفعلن الله بكم ما يفعل لا يفعلن الله بكم ما يفعل ميزانية عندكم خير ونسينا إخواني مع أن نحن ننقد نحن نشكر أولا شكرا للسيد رئيس الوزراء الوافق على ألف مدرسة وان شاء الله بلكت على الألف الثانية. شكرا وزير و... رئيس الوزراء. شكرا يا جسر الأئمة العظماوي الكظماوي شكرا أبو هي وافقتنا على ألف مدرسة ندور الألف الثانية المدارس الطينية بالعراق، أنقذوا التعليمة في العراق. رسالة أخرى سيد سيد وزير الصحة ناشدنا قبل ش... شهر الحال مزري تماما. الحارثية نار الحارثية بها عصابات ومافيات وقلنا ونعيدها ارحموا الطبيب الشريف والطبيب النزيه التي تريد ان تعالج الناس كشفيه الطبيب 40 و80 و100 الف بالحارثيه يا حكومه تدرون لولا تدرون يا حكومه تدرون بين صيدليه وصيدليه الفرق بالمئتين 200 و300 400 الف اتقوا الله بينا اتقوا الله ونحن لا اقصد طبيب معين اكو طبيب يعالج الناس ب الاف تقول له شلون كافيك يقول له والله يكفني. الطبيب في المحافظات والله كشفيته بها رحمه، كشفيه الطبيب هنا في بغداد تكسر الظهر يا مكتب مفتش الحام في وزاره الصحه تدخل الله يرضى عنك، سيد رئيس الوزراء تدخل، الناس تموت والله يا ناس اللي الله معافي، والله اكو ناس تقدي تقدي كشفيه الطبيب من من المراجعين.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 ارحموا هؤلاء الناس لا تستخفون في عقول الناس لا تكونوا فراعنه يرحمكم الله لا تكونوا سياط على الفقراء حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا ربنا فيمن توليت اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا كريم يا متعال اللهم رحمتك على اهل العراق اللهم رحمتك على اهل العراق يا الله، اللهم رحمتك على اهل البصره واهل العماره واهل الناصريه يا رب رحمتك على اهل الديوانيه وعلى النجف وعلى الكربلاء وعلى الحله وعلى الموصل وعلى كركوك وعلى دياله وعلى صلاح الدين، اللهم رحماك بشمالنا الحبيب، رحماك باهل العراق يا الله، يا رب والله ما يستاهلون اهل العراق يفعل بهم هذا، يا رب فرحمتك يا ارحم الراحمين يا الله اللهم فرج عن هؤلاء المسجونين بعفو عام يا رب العالمين يا الله يا رب عفو عام يا الله يا رب رحماك يا الله رحماك يا الله رحماك يا الله بينا يا الله يا رب نشغر اليك ندعو إليك نرفع أيدينا إليك يا الله أن تبدل هذا الحال إلى أحسن الأحوال يا الله اللهم ارجعنا إلى سالف الأيام اللهم أخو متحابين يا الله منصهرين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يا الله يا رب اجعلنا على سالف الأيام يا الله اللهم ارجعنا على قلب رجل واحد اللهم لا تجعل الطائفيون ولا أهل الذبح وأهل القتل يفرقوننا اللهم عليك بالمليشيات الطائفية اللهم عليك بالدواعش اللهم عليك بكل هؤلاء عليك بسراك المال العام عليك بالذين يستخفون بعقول الناس اللهم عليك بهم اللهم عليك بكل مسؤول قادر عن يغير الحال وهو متوقف نفعي اللهم عليك به يا الله، اللهم ارحم هذا الشعب المسكين، اللهم ارحم هذا الشباب المتظاهر، اللهم رحمتك يا الله بتعين عاجل لبناتنا ولاولادنا يا الله، يا رب نسالك عيشا كريما يا الله، يا رب لا نريد ان نشاركهم في قصورهم ولا في اموالهم ولكن نريد كرامه للانسان، نريد ان نعيش عيشه كريمه يا رب العالمين يا الله. يا رب قد طال الانتظار يا رب قد طال ليل الظالمين يا الله قرب الصبح يا الله أليس الصبح بقريب يا رب يا رب قرب الصبح يا الله اجعل الصبح يا الله قريبا حتى نتنفسه يا الله يا حي يا قيوم يا الله عمر ما خرب في هذا البلد عمر الاخلاق والبلاد والعباده يا الله يا حي يا قيوم يا الله عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاه